السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزء الثاني من الجولة لمحور 26 يوليو. اتجاه من ميدان لبنان لحد الشيخ زايد. مرورا بالتحويلة الجديدة اللي بتنقلنا لمحور المشي... المهندس شريف اسماعيل. هنستعرض معاكم طبعا النهاردة ال... الاتجاه الثاني. اللي احنا كنا شرحناه في الجزء الاولاني من اتجاه المهندسين لحد اما نوصل من اتجاه الشيخ زايد لحد اما نوصل المهندسين. هنوريكم الاتجاه من المهندسين لحد اما نوصل ان شاء الله بامر الله الشيخ زايد باذن الله. هنعدي الزحمه بتاعه بدايه الكوبري وهكمل معاكم تكمله الفيديو. خليكم معانا. طبعا احنا عدينا الزحمه اللي كانت في مطلع اه 26 يوليو من ميدان لبنان طبعا انتوا عارفين الحته دي بتبقى زحمه ازاي اه صبح او ليل يعني هي بتبقى زحمه في اللي في اللي رايح اتجاه الشيخ زايد اه احنا دلوقتي في اتجاهنا للمحور يا الشيخ زايد طبعا اتجاه الشيخ زايد زي ما احنا ما عارفين اه ان احنا هنروح المحور البديل اللي هو محور المهندس شريف اسماعيل لان المحور طبعا مقفول زي ما قلت لحضراتكم الجوله اللي فاتت ان هو مقفول من 12/2 لمده 75 يوم اللي هنعدي عليه دلوقتي ده الدائري احنا معديين كده من تحت الدائري وبالمناسبة محور المهندس الشريف اسماعيل ليه اتجاه ممكن حضرتك وانت جاي من اتجاه الرماية او جاي من اكتوبر وماشي مثلا على ال او عديت جاي من المريوطية او اي منطقة من على الدائري قبل نزلة م... بعد نزلة ميدان لبنان على طول في دخلة بتدخلك ليه مباشرة. فا احنا طبعا داخلين على الرادار فلازم نمسك بايدينا الاثنين علشان خاطر ده الرادار اللي بيلقط كل حاجة بالمناسبة ما بيسيبش أي حاجة إلا لما بيلقطها. فيعني نمسك بايدينا وننتبه للسواقة ومنركز في اي حاجه ثانيه. طبعا انا اخترت الجوله الثانيه تكون بالليل علشان خاطر هنشوف المحور الثاني منور ازاي لان انا لو مشيت الصبح بردك مش هبقى بعرفكم حاجه هو معروف المحور ده منور بالليل لكن المحور الثاني مش هتبقوا معرفينه لأنه هو بقى بديل فمش مش طريق مثلا زي هنقول محور 30 يونيو اللي هو بيوديك بورسعيد ده بيبقى ضلمه بالليل. كله آه لا المحور البديل هنا كله منور بسم الله ما شاء الله وهنشوف كل ده دلوقتي احنا دخلنا في التحويله اللي ما بيننا وما بين الناحيه التانية اللي راجع من الشيخ زايد احنا كده ماشيين معاهم بيقول لك الطريق مغلق اللي عايز يروح مدينه 6 اكتوبر او طريق مصر اسكندرية او محور المهندس شريف اسماعيل طبعا في ممكن حد ما يكونش عارف مين المهندس شريف اسماعيل المناسبة المهندس شريف اسماعيل مسك رئيس الوزراء من سنة 2014 لسنة 2018 كان رئيس وزراء مصر في الفترة دي ولسه متوفي قريب علشان كده سموا المحور البديل اللي هو المستحدث بيقولوا عليه كده المرور لمحور المهندس شريف اسماعيل طبعا احنا قلنا من بعد نسلة ميدان لبنان حضرتك جاي من اتجاه الرمايه آه في نزله معموله للمحور مباشره اللي ما بيحبش ياخد الحته اللي احنا خدناها دي آه ممكن ينزل من الدائري او جاي من الدائري ينزل عليه على طول مش شرط ان هو ينزل آه اتجاه الشيخ زايد ويرجع يلف ويرجع يطلع تاني لا في نزله بتقدر ان هي تاخدنا على طول عايز يطلع طبعا يرد تاني لبنان لبنان زي ما كنا شرحنا في الجولة اللي فاتت يقدر يعمل اليوترن ويطلع تاني ويرد لبنان لبنان لو هو نسي الطريق بعد ما طلع المحور وما يعرفش يرجع إزاي احنا كل ده على الوصلة اللي بتوصلنا للمحور نفسه ده بصراحة حلو جدا ان هو يبقى عندك محور بديل لان لما كانت بتحصل اي مشكلة او يعملوا تحويل او اصلاح فكانت بتوقف المحور كله لدرجة ان ممكن مثلا طول المحور لو واقف اتجاه من المهندسين للشيخ زايد ممكن يوصل لحد من لبنان مسمع كده إحنا دخلين على المحور. كده إحنا دخلنا على المحور خلاص بين عليه. طبعاً لو حضراتكم لاحظين إن إحنا في عندنا أربع حارات مرورية فيه. وفي الاتجاه الناحية التانية، أكيد حضراتكم شايفينه معايا. الاتجاه التاني نفس الموضوع. هنا بقى بيعدي من تحت على البراجيل وبيعدي على المنصورية أه يعني بصراحه وفي يوتيرن كمان فيه لو لاحظنا في عربيه بتلف من هناك لو مثلا حضرتك مثلا نزلت من على المحور فما خدتش بالك فعايز تلف وترجع تقدر تلف وترجع وتطلع الدائري تاني او ترجع على المحور اتجاهك مدل لبنان طبعا الحين الفتح الاتجاه الثاني هو المحور بصراحه جميل ومسته آه كنت انا شرحتها في الفيديو اللي فات ان ده محور ارضي مفهوش كوبري مثلا بتعدي من تحت ترع زي ترعه المنصوريه والحاجات دي فبتقدر ان انت تعدي منها. وبتعدي برضك على منطقه ابو رواش من جوه يعني احنا دلوقتي كده طالعين الكوبري اللي هو في قلب المحور. ننزل لو حضراتكم طبعا ويمكن انتوا حضراتكم ممكن لاحظتوا وانا فوق على الكوبري في نور منور على ايدنا اليمين. ده نور اللي هو المحور الرئيسي 26 يوليو نفسه. يعني احنا ماشيين مميزين ليه. بس من تحت. عايز اقول لكم اول مره مشيت على الطريق ده بصراحه انبهرت بيه. إن يبقى في حاجة بديلة عن محور 26 يوليو غادر إن أنا أنزله وما ضغط عليه وبرجع أطلع منين؟ برجع أطلع من عند المنصورية يعني بطلع من نهاية أي زحمة أو لا قدر الله في أي حاجة عليه وعاملة مسببة تكدس وزحمة بقدر إن أنا أطلع منه. بصوا حضراتكم ملاحظين معايا الطريق بسم الله ما شاء الله جميل جدا بصراحة ومحور حلو. اربع حارات حلو لو لاحظتوا معايا الناس بتجري عليه عادي ده معلوش اي رادار لسه لو بقى عليه رادار هقول لكم باذن الله ان شاء الله لكن حاليا المحور ده معلوش ولا رادار واحد والله ممكن الداخليه تسمعني وتعمل عليه رادار من بكره لكن هو فعلا حقيقي ما فيهوش ورا رادار. في الجوله اللي فاتت قلت لحضراتكم ان انا ان شاء الله أه محضر لكم فجاج واماكن جميله جدا باذن الله ناويين نعمل فيها جولات حلوه. أه انا عايز بس ان شاء الله بامر الله نقدر نشير وتدعمونا بالكومنتات وتعليقاتكم وتقولي بردك حضرتك كل واحد من مشاهدينا جميعا يقولي ايه الكومنت بردك اللي شايفه ايه الملاحظات بردك ايه اللي عايزه ان احنا نضيفه باذن الله ان شاء الله في الجوالات بتاعتنا فعايزكم باذن الله ان شاء الله يعني ايه تبقوا معانا هنقدر نقدم لكم خدمات على قد ما نقدر في الطرق وفي في المحافظات وفي الاماكن اللي فيها الاستثمار فان شاء الله ان شاء الله نقدر نعمل لكم حاجه تسعدكم وكونوا راضيين عن الحاجات المحتوى اللي احنا بنقدمه في برنامج سمسار في مصر. لو حضراتكم لاحظتوا احنا ما خدناش وقت على المحور ده المحور 26 يوليو فوشنا ايه اللي بيحصل ان احنا بنطلع اتجاه اه الشيخ زايد هنرد دلوقتي عليه من الناحية الثانية احنا اللي انتو شايفينه حضراتكم فوق ده ده محور 26 يوليو هننزل من تحته وهنطلع اتجاه الشيخ زايد دي تعتبر الطلعه من المنصوريه ودي ميزه حلوه بصراحه لاحظتوا الطريق بسم الله ما شاء الله جميل ومخدوم كويس رجعنا لمحور 26 يوليو هو فيه طبعا شغل دي التحويلة اللي انا كنت شرحتها في الفيديو اللي فات لو احنا طالعين هم بيقابلونا اللي راجع على المهندسين وبيكمل في الطريق بتاع حضراتكم اللي انتم مفروض تبقوا جايين منه من المهندسين للشيخ زيد لو لاحظنا في طالع هنا بتتعمل للكوبري اللي هو كانت هد وتشال وتركب بداله تعمل كوبري جديد وبعدين بننزل وبنبقى في مدخل الشيخ زايد اتمنى كلامي ما يكونش تقيل على حضراتكم بحاول ان انا ابسط اوصل المعلومة بسيطة بحاول ان انا سهل على الجميع ارجو بردك الرد في تعليقات مقترحات حضراتكم وهبقى معاكم في المنتدى بردك ان شاء الله أه وهبقى أه اتواصل معاكم باستمرار باذن الله. أه اتمنى برنامج سمسار في مصر يكون أه يعني بيرضيكم في كل ما هو ما بيقدمه من عقارات وجولات وان شاء الله سياحه باذن الله وخدمات لمعرفه كل المناطق. يعني عندنا تصوير كتير باذن الله حتى لحد العاصمه الاداريه يعني هنعمل شغل هناك. بس احنا شغلنا بنحب نعتمد على دراسات وقراية قبل ما بقدم اي محتوى عشان المحتوى يبقى واصل للمشاهد برنامج سمسار في مصر يبقى عارف آه ان هو بيتفرج على حاجة تقدر فيها تغسية يعرف كل المعلومات يعرف كل الفايدة يعرف كل حاجة بتخصه طبعا الحتة دي لو لاحظتوا ان هي بتتقشد دي نزلة اسكندرية الصحراوي وده المطلع من اسكندرية الصحراوي وفي الاتجاه النزلة الثانية اللي هو لمدان الرماية فبحاول ان انا ابسط لكم كل حاجة ان شاء الله على قد ما اقدر وبحاول ان انا هوصل كل المعلومات بإذن الله اللي تقدر تفكوا يا رب اكون زي ما قلت لكم ضيف خفيف عليكم ومستفادين من الحاجات اللي أنا بقدمها وانتظروا مننا أماكن كتيرة بإذن الله أتمنى منكم الدعم اللي ما اشتركش معانا في القناة يشترك تمام؟ أتمنى تدعمونا باللايك والكومنتات وقولوا كل اللي انتوا يفسكوا فيه أنا ما بزعلش من المهاجمة بل بالعكس بحب النقد البناء اللي هو يفيد آه الإنسان في شغله عشان يقدر ان هو يكبر لان في الاول وفي الاخر الجمهور هو سند الواحد بعد ربنا طبعا هو سنده اللي بيقدر يوجهه يقول له انت شغال كويس شغال وحش لا في مستوى احسن لا في كذا فاتمنى بجد اكون بقدم لكم حاجه كويسه انتظروا مننا كل جديد احنا كده خلاص خلصنا المحور ودخلنا الشيخ زايد بعد كده هتبقى في جولات تانية باذن الله ان شاء الله يا رب تحوز رضاكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته